místního rozhlasu. Prosíme majitele vozů Červený Passat TDI značky 2 b 82846 a vozu Modrá Fábie 7B6 0653 před Růžovým domem rodiny Světlíkové, aby vozy odstavili. Opakuji hlášení prosíme, aby rodina odstavila vozy Červený Passat TDI značky 2B8 2846 a Modruj značky 7B6 0653 před Růžovým domem rodiny Světlíkové kvůli rodiny, kvůli focení občanů Bedřichovic. Děkujeme. Konec hlášení. Okay, Čau, Jirko. Čau, Michale, seš to ty, já tě nepoznám, no. to jsi v větišce. No, já jsem v větišce, hele. Takže, rozumíš. Rozumím. Čau. Čau. Mám Honíčku, víš, tady stále auta. No, a už jsou pryč tam ty? A už jsou pryč. Tak, teď se budu třeba posunout rozhodu. Tady máš prý rodinu, máš ty prý. Hele, to je můj syn. Aha, a ten druhej, to je druhej syn. Ne, to je... To je Dan. Jo. A ten to je přítel mojí dcery, zase. Aha, jo, jí? tak... Čau, ahoj, ahoj. Jirka, jsou tady Onze. místní? Ahoj, Jirka, ahoj. Jirka, ahoj. To je hlavní dokumentátor obce. Dokumentátor obce. To je chválihodný teda. To je co, co jde, takže... Proto jsem si některý Jirka zavítal. točí všechno. Když se tomu věnuješ? Oh, uh, focení nebo točení nebo... <laughs> točení obce. Točení obce. Tak točím od roku 2000 a uh, točím vůbec tak, nevím, od roku 2004 zhruba. Mm -hmm. Takže 10 let? No. Mm -hmm. no, dá se říct, no, nějaký ty hody, co se tady děje. Jo, jo, jo. Slunce, to Jirko, ty na druhé straně, natoč hlavně židla a netoč tam ty káble, jo? No. se jsme to asi nechali kámo doma, proto, Eh, doma. Jsem. No víc, kde? Čekej. Tam má židle, hlavně neto židle. Neto židle, natoč si vršek a pak... Ale hlavně natoč tam to. ty počař. Hlavně točku Kubu, jak spí. Kubo, ne, nese. Dobrý den. Dobrý den. Tak sedni si, jak budeš se jít na zemi, jo? Máme no, tady potřebání, jo, zatím se to sedí. No, no, tady je to, je je to, je to, že Andros, to. Ah, tak, lidi, no, no. je to, že je to, je to, že je to, že že A stop. Vy se děti. Aby šli dopředu do první řady, ostatní za počkejte, je vás dneska hodně, musíme to zorganizovat postupně, jo? A ještě vás v pozadí uvedeme dneska čekat na světlo trošku, až se, jak se budou hodit praky, aby vám to nesvítilo přímo do obličeje, takže bude to dneska vyžadovat větší trpělivost než jindy, děkuji. Je se tady končí končí se že to. že to zdá to je je to to je je se Ani Děti, ty židle, co jsou záru, jak vy na nich sedíte na oprádek nebo na stole. Tak pojďme ty stoly malinko do dopředu ještě, jo? Počkat, kdo? Tska. Co jsou taktí přední postavy? Počte dovnitř do davu. Haló, halo. Ale <skrý> <skrý> to neuslyším. Šik. Aprostřed. Tenhle ten půsek, celý, který dostat tam, tam prázdno, tady jste mimořádně. Ten se se Ten <tějí> <tějí> že to Ale oni se takže když se to povede, že zrovna bude pořád, nemáme vždy čekat, že desfinale. Je to taky záležitost. No, Ale to je to možná. to, je to zároveň, ale ten riskuje. ten není vidět, že? assim nota que extremamente Prosím vám, tak teď už se nehajbejte moc. instrukce od Michala. Roztahněte se mi tam na tom krajivář. Stop, stop, stop. A sem, prosím, pojďte mi pomoct. Děkuju. Děkuju. Nechce zvednit. Na Jo. To je hrozná napínačka, já jsem každý rok víc a víc z toho. Já jsem říkal Katce, že už je to naposled, protože já dostanu příště infarkt, jo. To je hrozný. Veličku, chviličku Vydržíte to? Jo. Jdeme na to. Okay. Tak, všichni na mě. Hezky. Úsměv tady do objektivu, jo. Úsměv. Pan Míka není moc vidět. Na špičky, pane Míko. Pan Míko, na špičky. <laughs> tak, jdem. Teď. Vydržte. Ne, ne, ještě ne, ještě ne. Fotíme, díváme se do objektivu, úsměv, zamrkejte si, vrtmrk, fotíme teď. Úsměv, jasně, vlastně upravit. Všichni jste hrozně krásní, teď, dobrý. Odevřít oči, zamrkat si, díváme se do objektivu, nehejbem se, teď. Ještě jednou. Ještě, Ještě stokrát. Je. Tak, poslední dvě. Jedeme. Pojďte, on si ukačí. Nemrkát, usmívat. Po objektivu, ne na mě. Hezky. Teď. Super. Ještě utíkáme, utíkáme, vydržte. To dáme. Stříme už rozkack. Není já, Jedeme! Tak, úsměv! Teď! Doufám, že tam celou dobu nemám hlavu v tom záběru. Děkuju! Máme 125 do každé rodiny jeden. Takže když tady, vesle, článka, tady mají tři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 za účast a těšíme se, že příští rok vás přijde 325. Já se těším za rok. Já jsem si to rozmyslel s tím infarktem. Roce, jo? Mějte se krásně. No, všechny děcka, kteří by si chtěli zahrát na policajty a zloděje, ať e, zůstanou tady lípy Opakuji. Všechny děcka, kteří by si chtěli zahrát na poldy a zloděje, na hřiští vemte si sebou zbraně, pokud nějaký doma máte, Stačí obyčejný klacky, takže zůstaňte tady ujíby. Můžou to být plně dětská od jednoho roku do 99 let. Děkuji, Michal Ladí. Konec zvlášení.